السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة بقى اكلمكم بمشي الكابتن سيد الديزل الفيديو ده والبث ده بنزله مخصوص مخصوص والله النهاردة النهاردة الحمد لله يعني الاداء جميل جميل جميل بس في الاول بنشكر الساده الضيوف اللي شرفونا والجمهور اللي شرفنا و... وبنشكر كل اللي ساهم النهارده في الاحتفاليه بالنهائي العظيم بنشكر الاداريين اداريين الفريق اللي الأستاذ عبد الفتاح واستاذ نشأت واستاذ علي صلاح والاستاذ عبد العليم نشكرهم قوي قوي قوي على وقفتهم النهارده في اداره الفريق وتوجيهاتهم للفريق و يعني هما السبب الرئيسي في التوجيهات بتاعه النهارده اللي وجهوها للفريق وإن شاء الله الحمد لله ربنا نصرهم ووفقهم في توجيهاتهم نشكرهم قوي قوي قوي أستاذ عب فتاح والأستاذ ناشأت والأستاذ علي صلاح والأستاذ عبد عليم والأستاذ محمود الدسوقي برضو إرشاداته النهاردة جوه الملعب وتشويره للعيبة وكده وتعالى كده يعني ما شاء الله كويس اوي اوي اوي النهارده عجبني الاستاذ محمود الدسوق هو محدش يقدر انا انا بقول بصراحه وبتكلم بصراحه، محدش يقدر يقول على الحلو وحش ولا على الوحش حلو. نشكر الكابتن احمر عبد العظيم لمشاركته النهارده في عمل النشاره والالوان اختياره الالوان كويس اوي اوي اوي و ال قيامه بالتروسيكل بالتفرید النشاره و... وساهم النهارده ومساهمته النهارده كويسه قوي قوي قوي كابتن احمد ابو عظيم برده شارك وعمل اللي عليه ويشكر انا مش بقول كده عشان هو صاحبي انا لو شايف منه اي حاجه مش هجيب سيرته خالص بس هو يعني ما شاء الله ربنا يصلح حاله ويصلح حال كل من شارك في النهائي بتاع النهارده وبنشكر السادة الضيوف اللي شرفونا وبنشكر لاعبتنا الاسود اللي شرفونا بشكرهم واحد واحد من اول الجوين اللي يستاهل تقوله النهارده وورا منه على طول ادهم محسن ومحمد محسن وحبيب قلبي حبيب قلبي محمد شكري ومحمد حماده و والمرسي وكوري ومحمد عوض برضه الدقيقتين او الاربع دقايق اللي نزل فيهم عمل برضه مجهود يشكر عليه، عمر اوفار كويس كابتن فيرو جميع الفريق النهارده يستاهل تقله ذهب يعني يستاهل عزومه واحتفاليه من من الوزن التقيي لأن هم تعبوا وكافحوا وكانوا واقفين وسود وسود النهاردة يعني مكتلين ومكتمين وبوزعوا كورة وكويسين شرفونا قدام الضيوف وقدام جماهيرنا وطبعا الناس اللي هيشوفوا البث المباشر وعلى النت شرفونا الوقت كل على الفضائيات وعلى النت وبره وجوه آي كده يقولوا يعني كلا الناس بقى أي دورة أي دورة فريق الكفر يخش فيها الناس اللي شاهدت النهائي النهارده يعملوا لفريق كفر طنح 1000 حساب وهو نازل الملعب كده في اي بلد من البلاد اللي حواليه يعملوا له 1000 حساب يبقى له رجه كده الكفر هيقابل مين النهارده في 100 محمود مثلا فريق كذا يبقى اه خاف يا عم ده انت هتقابل فريق كفر فريق الاسود اللي الدوره ما طلعتش من بلده هو ده اللي وانا بشكر الأخ اللي نزل الأغنية بتاعت والله وعملوها رجالة بشكره أوى, أوي أوي أوي أوي أغنية حلوة وهي دي اللي كان نفسي فيها من زمان وبشكر فريقنا على تعبه واحترامه والمجهود اللي بذله وبشكر جميع اللي في الفريق فرد فرد وجميع اللي ساهم في النهائي بتاع النهارده وربنا يحميكم ويفاديكوا يا رب ودايما من نصر لنصر من نصر لنصر دايما منصرين في جميع البلاد اللي حوالينا دايما دايما منصرين في جميع البلاد اللي حوالينا بشكر جميع اللي ساهم مرة تانية في الأداء بتاع النهاردة من عند اللي عمل الفراشة من عند العمل اللي عمل النشارة لغاية الكباتن اللي هم شاركوا في توجيه الفريق والتأسيمة والتشكيلة بشكرهم اوي اوي اوي بشكر جمهورنا العظيم اللي حضر النهاردة وشرفنا وبشكر في اللي حضروا النهاردة وشرفونا بشكر كل اللي ساهم مرة تانية في نهائي النهاردة بشكر فريقنا اوي اوي اوي اوي بشكرهم مرة تانية كمان يعني لو قعدت أشكر فهم من هنا للصبح مش هكفيهم وربنا يحميهم ويفاديهم ويا جماعة أي حد أنا علقت له على أي مباراة وآخرهم مباراة إمبارح أي حد زعلان من الكلام اللي أنا بقوله يبعت لي ويقول لي أنت غلطت في فلان أنت ما كانش صح تقول على فلان إن أنا زي ما قلت لكم ما شفتش المباراة بتاع إمبارح أنا اللي سمعته قلته سم... اللي سمعته قلت انما اللي اللي زعلان يبعت كنت غلطت في في حد يقول لي يا سي... يا كابتن ديزل او يا كابتن سيد انا عملت كذا كذا وانت غلطت فيا وانا كنت بلعب كويس وانت غلط يقول الصراحه ما فيش منها زعل وكابتن رشاد برضو يعني الكلمتين اللي قلتهم عليه يعني لو كان زعلان يقول لي انا زعلان من كلمتين بس اللي بيزعل من الصراحه ده ما يبقاش يعني ما يبقاش عايز حد ما يبقى عايز تنفقه بيبقى عايز الناس تنافقه بمعنى اصح يبقى عايز الناس تنافقه تضحك عليه تكذب عليه يعني هو مش لاعيبه وما بيلعبش يقولوا له لا انت لعبت وعملت وعملت يبقى كده دي منافقه اللي اللي اللي بصرحك وبيقول لك على حقيقتك ده حبه اللي اللي بيقول لك لا ده انت لعيبه وبتاعه يا بخت من بكان وبكى عليا ولا ضحكني وضحك الناس عليه هو ده المطلوب الصراحه ما فيش احسن منه لازم أن نبقى صراحه مع بعض الفريق بتاعنا من اول الدوره ما لعبش كويس اخر ماتشين اللي لعبهم قبل مت محمود قبل مت علي والماتش بتاع النهارده أنا سمعتها النهارده من محمد أبو شكر بعد ما المباراة بتاع النهارده انتهت سمعتها من محمد أبو شكر قال لي الماتشين الأخارة بتاع متعالي وده كان من الأول نلعب زي ما احنا بنلعب كده. كل واحد الماتشين اللي فاتوا دول بتاع متعالي وبتاع النهارده كل واحد لعب في مجاله كل واحد لعب في مجاله عشان كده ما اتهزمناش وربنا ستر معانا في المباريات اللي عدت والحمد لله بنقول اراد حظ ولا فدان شطار اراد حظ ولا فدان شطار والحظ حالفهم في المباريات اللي عدت والحمد لله بيتين منصورين وربنا نصرنا والبلد بيتة مبسوطه في فرحه ما بعدها فرحه هو ده فعلا والله وعملوها الرجاله الديزل الديزل بيحيي فريق كفر طناح وبيقول له انت كده تستاهل تستاهل تستاهل، وبكره تفتكروا كلامي في اي دوره بعد كده اللي انتوا لسه فيها دلوقتي او طلعتوا منها بعد كده اي فريق في اي بلد هيعمل لكم حساب لما يعرف ان انتوا اللي هتقابلوه سواء في مت محمود سواء في النسيميه سواء في متعالي سواء في في ظفر سواء في في المريخ هيتعمل لكم اي احلى حساب ووقفه هيتعمل لكوا ضجه وخوف الفريق اللي هيبقى مستنظركم ان انتوا تقابلوه ده هيبقى خايف منكم. باللي انتوا عملتوه النهارده وباللي انتوا عملتوه قبل كده مع على واشكركم والف الف, الف الف الف مليون مبروك ليكوا الاول للفريق وللكباتن أستاذ عليم، أستاذ علي أستاذ عب فتاح، أستاذ نشأة، أستاذ محمود دسوقي آه متشكرين على تعابكم وعلى تواجهكم للفريق شكرين قوي قوي قوي بشكركم وبشكر الفريق مرة تانية مرة عشرة ولو قعدت أشكر في الفريق من الليلة دي لغاية الليلة الجاية مش هوفي حق إن أنا أنا أنا قوي قوي قوي قوي من الفريق ربنا يعينكم ويوفقكم في المباريات في الدوريات اللي انتوا لسه موجودين فيها يوفقكم وترجعوا لنا بالكاس من اي بلد ترجعوا لنا بالكاس ترجعوا لنا منصورين ربنا موفقكم ربنا يفارقكم في طريقكم بشكر كل الفريق كابتن كابتن ولعيب لعيب الديزل مبسوط قوي قوي قوي وربنا يحميكم السلام عليكم الديزل بيحيي شكرا شكرا شكرا